שלום Chag Purim Samed. Hey hey, the Yofi. Shalom Yledi. Shalom Vana. Shalom Dvorani. Chag Purim, Chag Purim, Chagadol laYehudim. Masachod Roshanim, Shirim veRikudim. HaVa NaRisha, Rosh Rosh Rosh. HaVa חג פורים, חג פורים, זה אל זה, שולחים ענות מחמדים, ממתקים, מגד מגדנות הבא נרישה רש-רש-רש ברע השנים אני פורים, אני פורים, שמח ומבדח הלא רק פעם בשנה אבו להתארח חג פורים חג פורים, חג פורים la la la la la la, la la la la la la, la פורים, la la la la la, hey dat Purim, hey dat Purim, Hakutofutziltime, hoy mitenuva Purim lechodesh lechotzaim. Chag Purim, Chag la la la la la la, la la.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 okay dim kol echad leitzain katal sheli ulai tilkodi ti ulai ulai ulai tilkodi ti ulai ulai ulai tilkodi ti yeah mobin besil khat mish mish mish mish mish mish mish מי שמי שמי שמי שמי מי שנכנס אדם גבוי ועד מי שנכנס אה... אה... בשמחה מי שנכנס שושנת יעד קוב צהלה ושמחה, בירותם יחד חיתת ורד חי שושנת יעד קוב צהלה ושמחה, בירותם יחד חיתת ורד חי شو התם היתה בכל דור ברוח ורד היהודי ברוח ורד חי חק סמך חק